Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu. Ni muendelezo wa topic yetu ya experimental errors. Mwalim Kim atadelea kutudadavulia kwa undani na tuweze kujifunza yale ambayo bado hatujaweza kuyafahamu. Sasa, kama systematic errors zimekuwa eliminated completely, ni kama mtu amekwenda hospitali, amepima ugonjwa, daktari akauona ugonjwa wake. Kwa sababu tumesema is to determine, amepimwa ugonjwa ukaonekana lakini sababu ya pili the iya causes are known. Huyu bwana Kapimwa ana malaria. Is to determine ugonjwa umeonekana kiuwepesi. Lakini pia malaria kinachosababisha malaria kinajulikana, daktari amejua. Labani Anopheles mbu. Ndio. Kwa sababu hii sasa daktari atajua kwa sababu ugonjwa ni malaria, unasababishwa na shida hapa, basi atampatia mtu ile dawa. Ndio maana tunasema they can be eliminated completely systematic error kwa kuwa ni nyepesi kujulikana na pia kinachosababisha systematic errors kinajulikana sasa kama systematic errors zimeonekana kama systematic errors zinaonekana nini kitafanyika kwa mfano katika kesi yetu ya kupima urefu mtu amepima urefu wa 1 wa sentimita ametakiwa apimwe akaftsoma 0.6 cm. Era ikajionyesha 0.4 minus. Badala ya mbili centimeters, length yetu ikaenda ikajionyesha 1.6, ika-tengeneza ya 0.4 centimeters. 0.4 centimeters. Kwa sababu hii sasa, mtu ameshagundua na era ipo konstanti anagundua nini kina tatizo anakuja anaangalia aa hii meter ruler ndio nitumia ina zero error akiachana na mita ruler ni zero error akaja kutumia mita ruler nzuri sasa kwa badala ya kusoma one cm badala ya kusoma moja atasoma moja badala ya kusoma mbili, atasoma mbili. no error in an instrument kwa kuwa hakuna error katika instrument sasa mtu atakachokipata sasa iliosoma hapa moja Ndiyo hilo litotakiwa isomwe moja. Kama atasoma tatu Ndiyo tatu iliyotakiwa isomwe. Kwa mtu anasoma jibu halisi, the actual value. Anasoma thamani halisi ya kitu. Ko systematic errors zikiondolewa kwa sababu umebadilisha kifaa umekitumia kifaa ambacho hakina error, then you get the actual value cos systematic errors zikiwa eliminated we obtain the actual value na systematic errors zinakuwa obtained by resetting the experiment resetting the experiment una reset upya kifaa hiki kina shida unakitoa na kutumia ambacho hakina shida ukishatumia kifaa ambacho hakina shida unapata thamani halisi ukishapata thamani halisi sasa tukisema tusome error kwa utasema error ni ile value inayodeviate from the actual value because systematic errors can be avoided and eliminated completely zinaweza zikazuirika na zikaondolewa kabisa zikaondolewa kabisa maneno jibu linalopatikana ni jibu halisi actual value so we systematic error ile itakayodeviate from the actual value why because systematic errors can be avoided and eliminated completely tunaweza tukaziondoa na tukazizuia zisiingie kabisa katika experiment kama tunazoia error katika experiment market tunapata jibu halisi kwa tukaenda ku systematic error tutasema is the error which deviate from the actual value systematic error is the error which deviate from the actual value kwa hiyo nikimwambia mwanafunzi, the actual value of a length was supposed to be 18 cm the measured value uliopata wewe ni 17.6 The error will be measured value minus actual value. The error will be 0.4 minus centimeters. Kwa tunapomwambia mwanafunzi tutafutie systematic error, utaichukua kwa kuchukua measured value kwa kutoa actual value. Uwezo ukatoa jibu lingine kwa sababu systematic error can be avoided completely. Ukizuia kabisa kabisa utapata jibu halisi. Ni kama tumesema systematic error mtu yake ana ya malaria amepimwa marelia malaria. malaria haingii basi ni mtu mzima huyo kwa napatikana jibu halisi kwa definition ya systematic error ni lazima tu define error which deviate from the actual value at worst ku define systematic error is the error which shift in only one direction Ikishifti katika mwelekeo mmoja by how much Tutaipataje hiyo error kwa kujua kwamba imeshift kuelekea mwelekeo mmoja je si tunaipataaje sasa Maki porkemoneke mmoja ni aidha imeongezeka tu au imepungua tu. Sasa inatupaje definition? Na physics inatutaka tunapodefine kitu tuweze kupata quantitatively, tukalculate hiyo error. Na hapo atwes tukadefine systematic error is the error which is due to a known cause. Ukisema systematic error ni error inayosababishwa na sababu inayojulikana. Sawa. Sababu inajulikana. Ntaiapataje hiyo error kutokana na sababu inayojulikana ni ngapi? ni 0.2 0.4 0.6 nitaijuaje kwa kujua kwamba inasababishwa na sababu inayojulikana sio definition ni the errors katika physics na ndizo ambazo zinaendelea kutumika mpaka sasa hivi kwa lazima tuseme systematic error is the error which deviate from the actual value ukiwa na shida ni ujue kwa nini ni error in adiabatic from the actual value if deviate from the actual value because systematic errors can be avoided. Systematic errors zinaweza zikazuilika zisiingie kabisa kutoka katika jibu halisi kwa tukalipata jibu halisi katika systematic error. Na kama ziliingia can be eliminated completely. Zinaweza zikaondolewa moja kwa moja zisiwepo. Kwa kama hazitokuepo tutapata actual value. For definition here lazima tumwambie mtu ni ile error from the actual value. Kwa kama unejua actual value ukapata measured value sasa so systematic error you can get. Tab so physics nataka unapodefine uweze kucalculate. Like, Say so zinc define error which shift in only one direction because I cannot get the value of an error by knowing that the error is shifting in only one direction. Error ya pili ni random error. Random error kama ilivyo systematic error ya kwanza, systematic error cause zake zimekuwa non. Random errors are the errors which are due to unknown causes. Causes za random errors huwa hazijulikani. Ni accidental. Ni kama mtu anaendesha gali au sikujua hapa nitapata ajali mara amepinduka. accidental error. Random errors ni accidental errors. Errors due to unknown causes. Na tunaposema causes kama watu wa physics tusiseme tu, si tu. ni lazima tuangalie ipi is the major cause the major cause of random error the major cause of random error is environmental fluctuations environmental fluctuations environmental changes changes in environmental conditions ndio kinacho sababisha random errors example temperature changes of the surrounding temperature changes of the surrounding the change in wind speed change in wind direction change in relative humidity etc changes in temperature kwa mfano tunafanya practical za heat tunajua tunafanya newton's law of cooling kabla tunapofanya experiment zetu za newton's law of cooling ni lazima tutafute room temperature temperature surrounding ipo ngapi Inawezekana tumeseti swali tukiangalia temperature ya surrounding kwa kwa tukadirie kwa hapa kwa hapa Dar es Salaam room temperature mara nyingi ni 32 degrees of centigrade ukachukua thermometer yako ukaisoma kwa muda huo ukikadelia 32 lakini Mwenyezi Mungu akaamua tu kwa ghafla mvua imenyesha na baridi limeshuka kwa badala ya room temperature kusoma 32 inawezekana room temperature kaenda ikashuka mpaka 27 au 25 au hata 23 kwa muda mfupi tena inawezekana joto likapanda room temperature ikaja ikatugea laba sita. kwa wakati temperature ina change change inatusababisha sisi tupate errors na his errors tumezita ni accidental because we cannot control the environmental changes we cannot control the changes in environmental condition no one can control ni mipango ya Mungu hakuna mtu anaweza kusema temperature ya surrounding saizi Tuishushe iwe ngapi ya room tuipandishe iwe ngapi hakuna. ndio maana errors zinazosababishwa na, na mabadiliko ya mazingira zinaitwa accidental errors zina change random systematic not systematic zimesababishwa na environmental changes na hakuna mtu anaweza kuzicontrol changes in wind speed hakuna mtu anaweza akakontrol speed ya upepo change in wind direction anaweza amna mtu anaweza tunafanya practical za simple pendulum Hakuna mtu anaweza akamoe upepo sasa uende huko au uende huku koizi bobo au kuiongezea speed bobo haitowezekana lakini exists is, is random errors sababu ya pili sifa yao ya pili zipo random zile kule zipo systematic remember tulisema zipo systematic kwa sababu kuwa systematic kumemaanisha maana mbili moja They shift in only one direction systematic errors kinyume cha random kuwa random napo ni maana mbili vile zimeshifti katika mwelekeo mmoja tu random zimeenda zimeshifti katika mwelekeo yote miwili. Kuna muda random era zinaongezeka, kuna muda zinapunguka. Kwao tunasema zipo random. Aid hey, mara utakuta era zinaongezeka, mara era zinapunguka. Unaweza ukafanya experiment ya kwanza kukusoma measurement ukapata error ya plus 0.3, ukapata ya pili minus 0.7 ukapata nyingine maybe minus 0.1 mala plus 0.4 etc zinashift in all direction plus minus mara zinaongezeka mara zinapunguka kuwa random lakini sifa ya pili ya kuwa random ni tofauti ya pili ya kuwa systematic ya pili systematic tulisema ni errors ambazo zipo constant kama zimeongezeka takuta zinaongezeka labda kama ilikuwa ni 0.5 itakuwa 0.5 out random errors they are variables as we muda zinaongezeka kwa 0.3 mara zinatoka kwa 0.7 mara zinaongezeka hizi value zake hazipo constant zinabadilika ndio maana tumesema zipo random hazipo katika mpangilio zimeitwa random errors sifa ya tatu ya random errors ni tofauti ya tatu kati ya random errors na systematic errors. Tulisema systematic errors ni rahisi ni nyepesi kugundulika. Systematic errors ikifanyika ni rahisi kuonekana. Random errors ni vigumu kuonekana. They are difficult to determine. Ndio maana sometimes they are called indeterminate errors. Zinaitwa indeterminate errors due to it the difficulty they are difficulty to data because kwa nini zipo difficult moja zipo random hazina mpangilio mzuri lakini ya pili they are codes are unknown kwa sababu hiyo basi inapatikana sifa namba 4 ya random errors they cannot be avoided They cannot be avoided asiwezi kuzuilika. Wala, you cannot eliminate them completely instead. You can minimize. They cannot be avoided but they can be minimized. Asiwezi kuzuilika sisiwepo katika experiment kwa sababu kinachosababisha random error hatukijui kama tukijua twepo kwa kipinga kitu ambacho tukijui kitajitokeza kwa random errors ni lazima ziwepo. na zikisha random errors huwezi ukaziondoa kwa nini huwezi ukaziondoa kwa sababu they causes are unknown kinacho hakijulikani unaweza kusema zimesababishwa na voltmeter kumbe zimesababishwa na windi random errors unasema zinasababishwa na windi kumbe zimesababishwa na temperature kwa sababu they causes are unknown Random errors cannot be eliminated completely. What do we have to do is to minimize the errors. Tunachotakiwa kufanya ni kuzipunguza tu kwa sababu hatuwezi Tukazi eliminate completely. Minimization of random errors. Random errors are minimized by taking several readings. By taking many readings and finding the mean finding the average value katika physics tunatafuta average value kwa kiondoa random errors kwa kuchola grafu. tunaanza tukachukua na grafu ya data zetu sisi mbili labda vo, vo, voltage na current hum kuna data tofauti tofauti tofauti ya ohms law Tunachola mstari hapa umstari unenda kutugea mean value mstari unenda kutugea mean value so the accepted value is the mean value mean value is the accepted value when random errors are minimized we get the mean value random errors zikiondoka tunapata mean value kwa sababu gani hatupati actual value hatupati actual value kwa sababu hatuwezi tukaziondoa random errors majibu yote yanakuja na errors na lazima yaje na errors kwa sababu random errors koze zao ni accident hatuwezi tukazizuia. sisi errors isiingie kwa sababu kinacho sababua random errors atukijui kwaoni lazima zitaingia na zikiingia hatuwezi tukaziondoa kwa sababu kinacho sababua random errors atukijui kwa sababu hiyo sasa tutachukua yale yale majibu yenye errors tutayatafutia wastani wake kwa mfano x1 x2 zote zilikuwa na errors we find the mean tukishapata hii mean ndio ilotafutwa kwa graph hii hapa nyibu jibu sasa kwa zakara ulisoma sisi tunaloli accept ni mean value kwa era error ni ile itakayodeviate from the mean kwa mfano acceleration due to gravity badala ya tisa nukta nane moja tulivyosoma alama tulipata 9.9 that is the mean value hii ndio jibu ninalokubalika kwa era tutaitoa tutatoa hapa sasa kama mtu atakwenda kupata kumi Basi era yake itakuwa kumi kutoa 9.9 Sio, kumi 10th value is kumi minus mean value so random errors are the errors which deviate from the mean value hapa nime nilitaka nimekuja na, na na na na kitabu nikajikuta nimejisau nimekuja na kitabu cha review swali la form 6 la mwaka elfu mbili na saba. swali la form 6 la mwaka elfu mbili na saba. Physics paper 1 swali la kwanza lilikuwa ni kutofautisha kati ya random errors na systematic errors. Katika review nimeangalia mtu ame-ametofautisha ameanza na systematic errors akasema errors which shift in only one direction. Systematic errors ni zile errors zinazoelekea katika mwelekeo mmoja. Sawa. Akaja kutoa sifa ya random error, akaja kutoa sifa ya random error kwamba are uh, the errors which deviate from the mean errors which deviate from the mean shida inayojitokeza shida inajitokeza kila alichakiongea kaongea sawa sawa systematic zina, zina shifting only one direction random zina deviate from the mean je ku from the mini Ndiyo tofauti ya ku in only one direction inawezekana tukamwambia mtu tutofautishie watu wawili mtu A na mtu B akatupa sifa ya kwanza ya mtu A kwamba mtu A ni mrefu lakini mtu B ni mweusi tutapata shida katika kuelewa tutajiuliza weusi ni tofauti ya urefu tumesema tofautisha ukitambia mtu A ni mrefu kinyume chake mtu B ni mfupi mtu A ni mweupe mtu B ni mweusi mtu A ni mnene mtubini mwe mamba ndivyo ambapo sisi tunajua tofautisha random and systematic error unatwambia systematic error zinadevi zinashift in only one direction random zina deviati from the mean Kudeviati from the mean tofauti yake ni kudeviati from the actual value ku shift in only one direction tofauti yake ni ku in all directions tukifanya tufanye kwa kujua kipindi chetu kwa leo takuwa kimeshea hapa kipindi kinachofuata tunaenda kuangalia mistakes in errors Ni yangu matumaini utakuwa umejifunza mengi na leo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo cha measurement of physical quantities ulikuwa nami mtangazaji wako Judith Mwale pamoja na mwalimu Kimu ku kusubscribe channel yetu ambayo Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Tureje tunatumia global habari. na Tovuti yetu ni www.globalpublications.co.tz. na siku na saa kama ya leo naweza kukaa na somo jingine ambalo naweza kukufundisha na kukuelimisha zaidi.